Quin és el títol d'una web? Això podrem saber identificant clarament eh, què és cada part i quin és realment el principal. En aquest cas farem un exemple d'aquesta pàgina web. És d'una entitat que es diu Mayo Clinic i que veieu que té molta informació a l'inici i eh, el títol és Informacions sobre el transgènere. Per què és aquí? Doncs perquè aquí baix veiem tota la informació que hi ha a la web que és sobre aquesta temàtica. I es podria confondre amb el Mayo Clinic o fins i tot amb això, Estilo de Vida Saludable, Salud de l'Adulto, que en realitat és una secció d'aquesta web, però no és el contingut real que hi ha dintre. Per tant, el títol seria aquest, l'autor seria aquest i, a més a més, aquí hi ha la data. Per tant, la forma de citar correctament seria... Mayo Foundation for Medical Education and Research, que seria al final de la web que hi ha el, títol, el nom complet d'aquesta entitat, de l'any 2017, i el títol seria Informació sobre el transgènere i amb la data de recuperació. Mirem l'altre exemple. En aquesta web podem veure que hi ha Scotland Guide i A We History of Scotland. Quins d'aquests dos és el títol? En aquest cas, si nosaltres llegim el contingut, és evident que que és el d'Història. Però si a més a més en volem estar segurs, simplement entrant a qualsevol de les altres pàgines, veurem que la part de dalt, Scotland Info Guide, continua estant permanent, perquè aquest és el títol de la general de tota la website, de tot el web, però no és el que nosaltres estàvem utilitzant, que era el d'Història. Per tant, com farem la citació? Doncs anirem a baix, veurem que Scotland Info és l'autor, diguem-ne, que té el copyright, els drets de, de, de creació. Per tant, la forma de citació d'aquest article seria Scotland Info 2019, a We History of Scotland, en cursiva.